Изобщо не съжалявам, че си бих камшика. <laughs> На здраве за първата ми онлайн продажба. На здраве. Да, mm -hmm. Гери. Е, вярно, мама го купи, ама какво пък? Аз съм много щастлива. <laughs> Мисля да се нафиркам. Гери продава първия си Да, Розов. Розов. Кой от тия дети си натрупа вкъщи? къщи? Mm -hmm. Розовичък. <laughs> Розов бе Гери. Друго ли казвам аз? Друго ли казвам? Розавичък. Да. Гери, чум, че от тях няма място за теб. Не знаеш, че винаги можеш да дойде вкъщи, заедно с шаовете и пухи. Не мир си. Защо? Имах един като теб, втори не искам. Ма Гери, чакай малко, аз не да съм някой футболист. Аз съм штангист. Гери, Гери, Гери, Гери, усещам, че има любов между нас. Не да се дърпай. Да не усетиш нещо друго. Дай Боже. Просто <кължи> си взяна и срещу мене всички, а? Виж, Гери иска да ни раздадат. Усещаш ли го? а? Една любов не е любов без драма. Всички срещу нас. Виждаш ли? Ти направо биеш Шекспир. Да, това вече съм го гледал. Гери, Гери. Виж, Гери. Не мога спре да повтарям името ти. Гери. О, Гери, цвета сред безводна степ. Богини у нимфа съвършенство. О, този бистър поглед, богове. С какво да го сравня? Дали с кристал прозрачен? Не. Пред него ще изглежда мрачен. Какво говори то. Сам флят на нощ, Гери. Да, няма да става. Просто не става. Вие сте в различни филми. Тя е принцеса лея, ти си гърбушко. Тягайчай. <laughs> <laughs> а не, майко! Каква е та трансформация, бе, брат? Почваме работа. Къде? При президент. Много <laughs> смешно. Не бе, джуниор програмисти има дрес-код. какво мислите? Да, да, аз определено одобрявам. Аха. Да. Какво мислиш? А, само... Чакай не тука е. нещо, е кичката Избирам. Е, и е кичката, е, е кичката е се объртолила. Много ти благодаря. <съква> Гери, аз ако си взема е кичката, ще ми я оправиш ли? Брат, нали знаеш, сега като почнаш работа, ще качиш 130 кила. Никак ша аз, Не, сериозно, ако искаш да се занимаваш професионално с щанги, трябва да ми се посветиш, а не ми се моткаш тук като пингвин. Аз си като пингвин, ще задигна повече от теб, бе. <laughs> чакай, чакай, чакай, чакай, чакай бе, се разбрахме, какво е това? А, не ми си мият е чаши. Те не ме интересуваше Миш. <laughs> шкафа се отвори. <laughs> Викаш кей шкафа. <laughs> Ти го затвори, си бе. Ще Стъкло! От сега ви казвам няма повече да пием в пластмаса. Само стъкло! Какво аз някаква хао ли трябва да си на Или пацеланово. Ще <съква> вземеш канче. Канче, Поканче, бе, брат. Ми, канче. Събира колкото пластмасова чаша си го слой с джоба и си ти. А дамаджана, не искаш ли? Абсолютно сериозен съм! Пластмасата е токсична! Не е летлива, не се разгражда напълно! Вреди на околната среда, не е само на вас! А и на вас! Даже някои пластмаси са, са а, такива, които могат да ви причинят рак, астма, всякакви заболявания, всякакви хормонални дисбаланси. Моля ви се, това врежда дивия свят. Летливо било. Летливо ли казах? Думата летливо. <съпълзвър> Аре, бе, дайте малко хора, бе! Е, е, е, -е, -е, -е. ти, ако ти видиш се отрече от теб, ей! не че не беше такава на Осиновен, позор! So а пък шкафа е станал веган. А, не, тук не се трае. Та не ми изнесе цветето. <съква> Бира, в стъкло. Шкафа черпи. Какво? Хайде. <съква> е, <съква> <съква> е, тогава може ли си, си за мен още едно мартини а, с маслинки без кукучка? <съква> без какво? Кукучка. Кукучка. Да. <съква> Тоест, костилка на български. <съква> е, това не е ли едно и също? Кукучка, я? Как го казваш, твоите устни. Това е най-хубавата дума, която съм чувал, Гери. О, си, Ой, О, е студена. Загубих приятелите си. Единия е пингвин, другия е веган. Гери, кукучка моя. Ела да го отешиш. Моля те. Да... Гери, къде? Гери, не можеш да минеш от тук. Гери. Добре че моите шалове не са пластмасови. Квестия, okay. вето oh, oh, right да се въртят yeah. към моя Дани. Не стана, да? Боже и сам, боже не сам.